прийняттям святкування розпочалося зі служби Божої цього відкрила виставку колекціонерки Марії Тройчак. Вона представила ікони з 52 країн світу. Каже, збирала їх 20 років. Одна із них ікона отця Піо Санджуані Ротондо, її привезла з Італії. «В саркофазі зараз його нетліне тіло лежить, де дуже багато так само стілень, і моляться до тих ікон і отримують великі чуда. Я його вибрала собі як духовника для себе і як при всіх потребах звертаюся до нього. Під час святкування виступили 10 музичних колективів. Один із них – із села Соборне Байковецької громади Хор Конар Лемківщини. Його учасниця Людмила Гронська каже, щороку виступає на Лемківському кермаші. «Моя бабуся переселенка з Польщі, мій батько переселений з Польщі, тому лемківська говірка, лемківська пісня мені дуже близька з дитинства і я стараюся зберігати, навчати своїх дітей». Одна із учасниць святкування – Ольга Цеплик. Вона одружена з Лемком. Каже, вони разом щороку відвідують лемківський кермаш. «Я прийшла в сім'ю до де, де було в сім'ї десятеро дітей, чотири брати і шість сестер. І кажуть до мене, чому ти так всюди до Лемків? А я кажу, як я, я вийшла заміж, то кажуть, що я сію зломчила. І мені вони дуже такі милі серцю. Татого чоловіка навчив мене чує, що плечко не уране, а звичайно, я сама особисто любила співати, дам я яловицю і цілого коня, щоб моя доня не сиділа дома. Святкування організовують щороку від тоді, як освятили церкву Вознесіння Христового. Це було у 2016 році, каже голова товариства Лемківщини Олександр Бенгринович. «Це наше свято, наш праздник і на Лемківщині Називали це свято «Кермиш». І ми хочемо відродити нашу культурну і духовну спадщину. І ми хочемо зробити все, щоб це свято продовжити як як проводили наші батьки, діди, прадіди». За словами Олександра Венгриновича, на Тернопільщині проживає 200 тисяч шлемків. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.